Dobrý den, jmenuji se Marie Bendová, tak to vypadá moje znakové jméno a pracuji jako psycholožka v Centru pro dětský sluch tam. -tam. V tuhle chvíli jsem k dispozici v rámci krizové intervence pro všechny sluchové postižené, kteří to budou potřebovat. Můžete se na mě obrátit. Paní doktorko, můžete představit, jaké služby aktuálně poskytujete? ty online, na Co přesně nabízí vaše poradna? Jaké služby a jakou formou? Mějí psychologická doradná se zaměří na psychologické doradným pro neslyší ty osobi. Takže pro nerozlyší samého a zůlišené a, a, a, a, a jejich blízké. Protože dají, káču, a netržová situace je hodně důležitné, abychom všichni vědali znamenými se oprátit probíhá, jsem na e-mailu, na Skypeu, na Facebooku, nebo i a, Dá se domluvit individuální konflikace, která probíhá online firmy. Jakou skupinu vnímáte jako nejohroženější? Pokud budeme mít s duchovým určitě skupina seniorů, a informace. Myslím, že mladší, to nevrátce má výhodu, v Facebooku internetu i dohledávat informace, ale u těch seniorů to není tak bych ráda nám všechny pokud o a předám je mě informace. Myslím, že v této situaci je velmi důležité sledovat aktuální dění. Například víme, že od dnešního večera bude zákaz vycházení bez roušky ven, takže to třeba je aktuálně naplánované na oznámení dnes večer v 6. Zároveň bych uh, chtěla nabídnout, naše webové stránky, Centra pro dětský sluch a náš portál, kde se snažíme také aktualizovat informace.